Ruptură în coalie, Tericeanu, decizie radical diferit fa de Liviu Dragnea. Presubliniere din Telealde, Celin Popescu-Tericeanu, spune ce a luat decizia de a nu participa la manifestările de ziua Europei organizate la Palatul Cotroceni, considerând ce subliniere eful statului. Prin ultimele declarații, a jignit primul ministru, iar premierul are nevoie de sprijinul partenerilor. În schimb, Liviu Dragnea a anunat ce va merge la Cotroceni, împreună cu toi membrii guvernului. Celim Popescu impopescut a fost întrebat, vineri după, amiaz. Într-o conferință de pres susținută la Constanța, dacă va participa la manifestările organizate de ziua Europei, spunând ce nu va face acest lucru. Am luat decizia, ținând cont de atitudinea presubliniere din din ultima perioadă, de a nu participa la sărbătorirea zilei Europei pe 9 mai. Nu voi da curs invitației de a merge la cotrocent la această recepție pentru ce mi se pare ce presubliniere dintele prin declarațiile pe care le-a făcut ajignit grav. Primul ministru, sublinierei suntem membri ai coaliției de guvernare sublinierei solidari cu primul ministrul. Primul ministru cred are nevoie de sprijinul partenerilor sublinierei, de aceea am discutat cu colegii mei sublinierei, am luat hotărârea să nu particip mele la această recepție, a afirmat Tericeanu. Întrebat dacă prin această decizie nu va fi acuzat ce este împotriva Europei, liderul al de a spus. Având în vedere ce am fost primul ministru care am pregătit România pentru aderarea la Uniunea Europeană subliniere, am semnat tratatul de aderare împreună cu presubliniere dintele de atunci, nu îmi fac griji pe chestia asta. Celeimpopescutericeanu a fost prezent vineri în Constanta, având întâlniri cu conducerea administrației porturilor maritime Constanta, dar sublinierea cu studenți de la Universitatea Ovidius, urmând să aibă discuții sublinierea cu conducerea organizației Judecene ALDE. Liderul psd Liviu Dragnea a anuncat joi searce atât el cât sublinierei premierul sublinierei min sublinierei vor participa la recepția de la Cotroceni, de ziua Europei, precizând ce astfel doresc să dea un semnal ce nu doresc escaladarea conflictului cu presubliniere din Teleclaus Iohannis.